Suomalaisten oppilaiden matematiikan osaamisesta on noussut iso huomio silloin, kun Suomi saavutti Pisan huipputulokset ja sen jälkeen tulokset on pudonnut. Katsotaan nyt koko tätä kehitystä pidemmällä aikavälillä. Monta vuosikymmentä peruskoulun perustamisen aikoja ja sen jälkeen suomalaisten oppimistulokset on ollut vakaassa kasvussa ja itse asiassa meidän osaamistulosten huippu oli tuossa vuoden 2000 paikkeilla. Sen jälkeen tulokset on lähtenyt laskemaan aika hälyttävänkin nopeasti. Joitain syitä voidaan etsiä siitä, miten taloudellinen kehitys on yhteydessä oppilaiden motivaatioon panostaa koulutukseen. Voidaan miettiä siitä, että miten 90-luvun lama näkyy näiden lasten myöhemmässä kouluosaamisessa, miten Nokian romahdus ja kansainvälinen talouskriisi ja työttömyys Suomessa heijastu siihen, että miten koulutukseen uskottiin elämänlaadun kohentajana. Nähdään tämmöinen, nähdään tämmöinen kehityslinja, pitkä tasainen kasvu ja sitten suhteellisen nopea pudotus. Nyt kysymys on siitä, että onko tämä pudotus mahdollista pysäyttää tähän. Meillä on tiettyjä merkkejä, joissain arvioinnissa, että ehkä tämä trendi olisi ta la tasaantumassa ja että tulokset ei olisi enää heikkenemässä tästä, mutta seuraavissa mittauksissa ehkä nähdään sitten selkeämmin tätä tilannetta. Suomessa on tutkittu oppilaiden matematiikan osaamisen kehittymistä varsin laajalla pitkittäistutkimussa. Tämä on niin kuin aivan korkeat, erittäin korkeatasoista aineistoa, mistä tämä analyysi on tehty. Meillä on seurattu useita, useampia tuhansia oppilaita, niin että heitä on tutkittu kolmannella luokalla, kuudennella luokalla, yhdeksännella luokalla ja sitten vielä toisen asteen jälkeen ammattikoulun tai lukijälkeen 12 opintovuoden jälkeen. Ja siellä nähdään oppilaiden asenteiden kehittymisessä kiinnostavia trendejä. Ensinnäkin, että jo alakoulun aikana kolmoselta kutoselle, oppilaiden matematiikassa pitäminen laskee. Se sen jälkeen ei enää kauheasti laske, mutta vähän vielä eteenpäin. Toinen, missä näkyy kielteinen trendi oppilaiden asenteiden suhteen, on oppilaiden käsitys omasta kyvystään, matematiikan pystyvyysuskomukset. Ja siinä näkyy, että se erityisesti laskee voimakkaasti yläkoulun aikana. Siis hiukan myöhemmin, että ensin oppilaiden matematiikasta pitäminen laskee, ja vähän myöhemmin näkyy, että heidän itseluottamus matematiikan osaajina laskee myöskin. Tyttöjen ja poikkien ero näkyy tässä asennemuutoksessa siinä, että tyttöjen asenteet muuttuu kielteiseksi hiukan aikaisemmin kuin pojilla, ja voimakkaammin kielteisesti. Erityisesti näkyy itseluottamuksessa suhteessa omiin matematiikan taitoihin. Matematiikka-asenteet vaikuttavat siihen, että miten oppilaat suuntautuvat opintoihin. Ensinnäkin, että miten he siellä luokassa yrittää jaksaa keskittyä, mutta erityisen tärkeäksi se muuttuu siinä vaiheessa, kun oppilaille tulee valinnanmahdollisuus. Eli kun oppilaat peruskoulun jälkeen hakee ammatilliseen koulutukseen tai lukioon, he voivat tehdä valintoja myös sen, sen perusteella, että kuinka paljon opinnot sisältää matematiikkaa. Selkeästi esimerkiksi tyttöjen heikompi itseluottamus näkyy siinä, että samantasoisista oppilaista tytöt paljon harvemmin valitsevat pitkää matematiikkaa kuin pojista. Sitten kun katsotaan osaamisen kehittymistä koko tämän pitkittäistutkimuksen aikana, nähdään samansuuntaista vaikutusta, eli tässä ne oppilaat, joiden osaaminen on toisella, toisen asteen lopussa kaikkein paras, niin nämä erottuu jo kolmannella luokalla ryhmänä, että heillä keskimäärin on parempi osaaminen kuin näillä, jotka opiskelevat vähemmän matematiikkaa sitten toisen asteen aikana. Tämä pitkittäistutkimus osoittaa, että tämän tyyppinen eriytyminen Näkyy osittain sen perusteella, että mitä aikaisemmin on osannut hyvin, niin sitä todennäköisemmin tuleva oppiminen myöskin on hyvää. Mutta tässä rinnalla näkyy lisävaikutuksena se oppilaan asenne. Eli mitä myönteisempi matematiikkaasenne on, mitä vahvempi itseluottamus omiin kykyihin, sen todennäköisemmin oppilas siirtyy heikoista osaista kohti parempia osaajia tai pysyy siinä hyvien osaajien joukossa. Tästä täytyy muistaa, että niin kun Nämä erot ovat keskiarvoeroja, että nekin oppilaat, jotka on kolmannella luokalla heikkoja tai keskitasoisia, voivat kutosella, ysillä tai sitten toisen asteen jälkeen olla matematiikassa erinomaisen hyviä, tai toisinpäin. Erot löytyy myöskin sellaisia oppilaita, jotka on kolmosella tai kutosella menestyneet hyvin, mutta sitten suoriutuvat myöhemmin keskitasoisesti tai heikosti. Eli siirtymät on mahdollisia, tässä opettajan tuki on tietenkin tärkeää, ja näissä siirtymissä hyvästä osaajasta heikoksi osaajaksi tai päinvastoin on iso merkitys myöskin oppilaan itseluottamuksella ja motivaatiolla. Oppilaiden väliset erot Suomessa on kuitenkin kaiken kaikkiaan aika pieniä, erityisesti niin kauan katsotaan peruskouluaikaa. Silloin kaikilla on sama matematiikan opetussuunnitelma ja opiskellaan yhdessä heterogeenisissä ryhmissä. Mutta sitten kun oppilaille tulee valinnanmahdollisuuksia, oppilaat toisella asteella valitsee eri oppisuuntia ammatillisella puolella joko teknillisaloja tai semmoisia aloja, joissa matematiikkaa ei edellytetä, tai vastaavasti lukiossa lyhyen tai pitkän matematiikan valinta, ja kuinka paljon kursseja otetaan. Tässä vaiheessa osaamistasot myöskin eriytyy voimakkaammin. On myöskin huomattava, että ne sukupuolierot korostuu tässä vaiheessa. Peruskoulun yhdeksännen luokan jälkeen tyttöjen ja poikien erot ovat varsin pienet, tytöt ovat hieman parempia siinä vaiheessa, mutta toisella asteella tytöt valitsevat niin paljon vähemmän matematiikan opintoja, että osaamiserot toisen asteen jälkeen on hyvin selvät poikien hyväksi.